oh and company team match let's go company ja masala karega fir ye yahi baithiya yahi baithiya blue team has scored for the first time میں پالی میں بیٹھو مجھے مارنے کے لیے آ گیا بول رہا ہوں free for the blue team target down cover me مری گیا میں آ گیا کوئی رات ڈنگ ریگی روک جا بھائی رک کیا ش کیا میرے سو کو دل شاہ گنٹا بلابر گا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 Okay Half of the match is over and the blue team is in the lead Reloading Yeah cover me ٹو ون بی ٹو مارے یار میرے کو Let's hit Great! We're about to win! The blue team is heading to a perfect win! Dead! Enemy down! Pistole, pistole. ha bo so huh? team victory marked the location mere ko lag <laughs> raha